På samme måte som YouTube, så er Mediesite en tjeneste där du kan laste opp videoene dine og deretter lenke dem inn i ulike læringsplattformer, slik som i Canvas. Mediesite, den er ikke åpen og tilgjengelig for alle, den er forbeholdt uh, utdanningsinstitusjonene. Det er flere grunder till at du ikke legger videoer rett inn i læringsplattformen, men lenker uh, via en tjeneste sånn som uh, Mediesite. En av dem, det er at du som eier av videoen skal ha kontroll med hvem du deler videon med. Og som registrert student ved dette kurset så har du allerede en MediSight-konto, så nå gäller det bare å få tatt denne i bruk. Jeg tar utgangspunkt i oppgave 04 og skal i denne videon gå gjennom de ulike stegene i prosessen med bruk av medisight in i Canvas. I bunden av uppgiven så finner du länken till Media Site. på denne, och du kommer rätt in uten och ny pålogging. Så sånn ser det ut på hemsidan på tjänsten och det første du möter här det är en översikt över de presentationer du har laddat in. För att ladda opp en ny videofil så trycker du på knappen Add Media. Du får tre valg, og du velger det siste alternativet, finner frem til videofilet din, og laster denne opp. Nå vil det gå noen minutter før filmen din er ferdig lastet opp og prosessert. Filmen er nå på plass, og jeg skal derfor endre tilgjengelighet på filmen fra privat til synlig. Nederst i filmruta ser du symbolet for en lås. Klikk på denne, og filmen endrer status fra privat til synlig. Deretter så klikker du på selve filmen, og ett nytt vindu med mange funktioner åpner seg. Den viktigste den finner du helt nederst, der du skal definere hvem som ska kunne se filmen din. Deretter så skal vi dele presentasjonen. Du velger Share Presentation, og et nytt vindu åpner seg. Her kan du enten bruke den URLen en som allerede er laget, eller du kan velge å bruke embedding-koden, altså innbakingskoden. Jeg velger den nå. Jeg kopierer embeddingskoden, går ut av Mediasite, jeg går inn i oppgaven, åpner svar alternative. velger Sett inn Endre media, og velger Inkluder. Her så limer jeg inn koden, velger OK. Det siste jeg gjør, det er å publisere svaret mitt. Sånn. O vil min film bli liggende bland alle de andre filmene. Da gjenstår det bare for meg å si lykke til med arbeidet og lykke til med studiet.